Школярка Поліна – авторка відео про День знань, яке набуло популярності в соціальних мережах. Дівчина розповідає, про такий успіх не думала. Відео зняла, аби показати реалії, в яких живуть діти Миколаївщини. Ролик я прийшла 31 серпня до школи, щоб привітати вчителів з 1 вересня і прийшла, а потім знову побачила руїни своєї школи і ну, просто не змогла їх проігнорувати. і вирішила зняти. Для Миколаєва це буденність, це життя, яке просто дуже печальне і сумне, а для інших це шокуюча новина. Ще діти не йдуть до школи, а залишаються вдома, через те, що школи просто немає. У ліцей номер 60 дівчиця Поліна російська ракета влучила 12 липня. Будівля закладу зазнала значних руйнувань. Новину про обстріл школи дівчинка дізналась від батьків. Мені було страшно більше, тому що з її школою пов'язано все моє життя, моє дитинство. Я тут дуже багато років навчалася. І воно мені все як рідне. Щось плакала, всі були печальні сумні, тому що було жаль нашу школу. Мати Поліна розповідає, в цій школі вчилось не одне покоління їхньої родини. Тому досі з болем переживають руйнування навчального закладу. Емоція, біль і тільки біль. Тому що, знаєте, для того, щоб зрозуміти, потрібно вчитися в цій школі. Ця школа, вона начебто родина. Тут всі один одного знають, бо Варварівка... Вона — великий мікрорайон, але всі дружні, і тут вчаться поколіннями. Вчився її батько, вчився, вчилася мати, і батько і її, ну, це родинне якесь, знаєте, таке рідне, своє, і як дімка. Сльози, неприйняття якесь спочатку, ну, а що, так воно є, такі наші реалії зараз. Тому... Более снова, ну. Ми все одно знаємо, що перемога за нами, і ми віримо в найкраще майбутнє. Поліна перейшла у восьмий клас, зараз навчається дистанційно. Розповідає, офлайн-формат навчання подобається більше. Мені набагато більше взагалі подобається офлайн-формат, але онлайн, ну він, як на мене, трошки нудний, але зараз вчителі виходять у ЗОМ, додають якихось цікавих винок там, свій предмет і ну, навчаюся, розумію більшість предметів. Євазовета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.